Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai adásban. Én Kónya Bea vagyok, a pikrából már ismerhettek. Itt a YouTube csatornámon pedig tovább vezetlek titeket a tudatos instagramozáshoz vezető úton. Ezen az úton nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a jogainkkal és a kötelezettségeinkkel is. És hát az az igazság, hogy a jogaink, az Instagram fotóinkhoz, posztjainkhoz fűződő jogaink egy olyan fontos téma, amit szerintem egy sorozatom belül érdemes lenne boncolgatnom, rengeteg a kérdésetek ebben a témában, és nem más, mint dr. Rihlap Mónikát kértem meg arra ebben a mai videóban, hogy segítsen nekem ezt, a, ezt az igen bonyolult kérdéskört boncolgatni, ugyanis Mónika egy nagyon hiánypótlónak ígérkező könyvvel készül most, egy könyvet ír most, fotópontjog címmel, ahol ő is szintén még részletesebben ezeket a témákat fogja átvenni. Ha érdekelt titeket, akkor tartsatok a mai videóban és ennek a sorozatnak a további részeiben is velünk. Hogyha tagjai vagytok a Facebookon, az zárt csoportomnak, amit Instagram Marketing tudatosan néven találtok, akkor láthatjátok, hogy egyszerűen az idei év legnagyobb topicja, az influencerkedésen túl az, hogy folyamatosan lopják a képeiteket, arra gondolok, hogy olyan panaszok érkeznek felületek, hogy euh, fotokredit, tehát euh, annak megjelölése nélkül, hogy ti vagytok az adott posztnak a, a a készítői, mások felhasználják és a saját Instagram oldalukra engedékér és különféle megjelölés nélkül posztolják a ti képeiteket. Mónika, arról szeretnélek először is kérdezni a kis közösségünk nevében téged, hogy milyen kell az Instagram posztunk és hogy örökre a miénk marad-e, hogyha felposztoljuk az Instagramra, sokan azt hiszik, hogy utána gyakorlatilag bárki viheti, vagy hogy az Instagramra átszáll ez a szerzői jog. Van-e ilyen, és uh, hogy tudnád ezt nekünk elmagyarázni? Van ilyen, van alapja a tévétnek, hogy a közösségi oldalakra átszáll a szerzői jogoknak egy része, de először is tegyük rendbe a, a birtokos nyírmásokat. A könyvemben az egyik fejezetnek a címe enyém, tiéd, övé pont ez erről szól, hogy kié a kép. Nagyon sok tévhit kering ezzel kapcsolatban, ezért is láttam okát, hogy be kell tenni a könyvhez, és beszélni kell róla. Ugyanis ha én azt mondom, hogy enyém a fotó, feltöltök egy saját készítésű képet, akkor én arra gondolok, hogy a szerzői jogok összessége az enyém. A valamennyi személyhez fűződő jog és a vagyoni jogok legtöbben nem is tudják, hogy, hogy ilyenkor erre gondolok. Nagyon sokan feltöltenek más által készített fényképet Instagramra, Facebookra, honlapra, és szintén azt mondják, hogy enyém a fotó. Ők nem gondolhatnak már arra, amire én gondolok egy saját készítésű képnél, hogy enyém a szerzői jogok összességet, mert ők legfeljebb a modelljei ennek a képnek, és legfeljebb valamennyi vagyoni jogot adott át nekik a szerzők. Ez így érthető? Nagyjából. Jó. <tototik> Jó. Remélem. Tehát, tehát már, már, már eleve a kijelentés, hogy enyém a fotó, abba bele kell képzelni a mögöttes jogokat. Nem szabad a fényképről úgy gondolkodni, hogy a tulajdonomat töltöm fel, amit tőlem elloptak, hanem a szerzői jogaimat sértik meg, hogyha engedély nélkül kiposztolják máshova. Oké, okay. hogyha föltöltök egy általános, mondjuk Instagramon megszokott hogy egy szép virággal, kávéval, megmutatok egy élethelyzetet, ami igazából nem szerepel ö, ember, csak az a millió, ahogyan töltöm a mindennapjaimat, az, akkor az az enyém az, aki? Ha te fotóztad, akkor mondhatod, hogy enyém a szerzői jogok összessége, én adhatok engedélyt másnak arra, hogy ezt a képet felhasználja. És aki ezt a képet szeretné felhasználni, annak a személynek kötelessége tőlem engedélyt kérni, különben megsérti az én szerzői jogaimat. Értem? Legos? Igen. Uh, igen, ám. De én ezt egy olyan közösségi oldalra töltöm fel, ahol a regisztrációval lemondok a szerzői jogaim egy részéről. Nincs választási lehetőségem, annyi a választási lehetőségem, hogy regisztrálok vagy nem regisztrálok. Uh -huh. uh, amint regisztráltam, elfogadom az Instagramnak a felhasználási feltételeit, ahol gyönyörűen levezetik, hogy mi mindenről mondok le. Uh, ennek az az érdekessége, hogyha ha én például fotózlak téged, uh -huh. és te szeretnéd ezeket a képeket felhasználni bárhol, akkor mi egyedi felhasználási szerződést kötünk, és megállapodunk a részletekről. Megállapodunk arról, hogy te módosíthatod-e a képeket, hogy többszörözheted-e, hogy nyilvánosságra hozhatod-e, milyen oldalakon használhatod fel, milyen célból. Az Instagrammal viszont nem állapodok meg egyedileg ezekről a feltételekről, ott egész egyszerűen alávetem magam az ő feltételeinek. Uh -huh. Tehát az Instagram rend rendelkezhet az én képeimmel, um, alliszenzbe is adhatja. Nem kizárólagos a rendelkezési joga, tehát ha, ha én feltöltök egy képet az Instagramra, azt a képet azt még eladhatom neked is, illetve a vagyoni jogok egy részét átadhatom neked is. Uh, az egész világra kiterjed az Instagramnak a jogosultsága, ez nagyon fontos, uh, illetve többször összheti, tárolhatja származékos művet hozhat létre belőle, és én ehhez egyetlen kattintással a adom, mint szerző. Én mindig abban gondolkodom, hogy én vagyok a szerző, mert mindig saját képeket használok fel. Na most, ez azonban harmadik személyekre nem terjed ki. Tehát ez nem azt jelenti, hogy amit én megengedek az Instagramnak, azt megengedtem az összes többi felhasználónak. Az összes többi felhasználónak kötelességetőlem felhasználási engedélyt kérni, amennyiben én vagyok a szerző, vagy én vagyok az arra jogosult személy, aki engedélyt adhat. Ha nem teszi meg és észreveszem, hogy kiposztolta azt a képet, amin szerzői jogom áll fenn, akkor jelenthetem az Instának. És ö, többször a jelentést követően akár letilthatják azt az oldalt, amely ilyen jogsértést követ el. És azt kell tudni, hogy ö, amint én jelentek egy, egy jogsértést az Instagramnak, ő ezt megpróbálja kivizsgálni, és az én adataimat továbbítja annak, aki a jogsértést elkövette. Egyrészt igazolnom kell, hogy, hogy enyém az összes jogosultság, esetleg a jogi képviselőm részt vehet ebben a folyamatban. Másrészt tudnom kell, hogy tudomás szerez arról, akit feljelentettem, hogy én vagyok a feljelentő. Ami nem titok, mert nyilván az a célom, hogy tudjon róla, én vagyok a szerző, én vagyok a vagyoni jogok jogosultja. Ami még érdekessége ennek, hogy azt kéri mindenkitől az Instagram, hogy ne ez legyen az első lépés, hogy őt bevonjuk a folyamatba, hanem az első lépés az legyen, hogy megkeressük mi közvetlenül a jogsértő felhasználót. És ez, ez nálam bevált a gyakorlatban is, én például még sosem jutottam el a peres útig, hogyha azt láttam, hogy a képeimet úgy használják, ahogy nekem az nem tetszik. Sőt, még ügyvédi felszólításig sem kellett eljutni. Csak Egyszerűen, mert, mert legiszt, egyszerűen el. a háttérben elmondtam, hogy ez a probléma, ezt szeretném elérni, beszéljük meg, és működött a dolog. Hogyha esetleg valaki úgy jár, hogy ennek ellenére sem veszi le az illető, mert nem ért hogy hát kitetted, akkor miért nem lehet nekem is ezt újra posztolni, akkor viszont ugye bátran jelentheti, tehát lehet bátran, ezt jelenteni. Tehát, mint... Igen, bátran lehet jelenteni. Egyrészt jelentheted az Instagram felé, hogyha az Instagramot szeretnéd bevonni a megoldásba, Másrészt megkereselted az ügyvédedet. Uh -huh. Ugye, hogyha az Instagramot keressük meg, akkor valószínűleg eltávolítja azt a posztot, uh -huh. és hogyha egy adott fiókkal kapcsolatban nagyon sok jelentés érkezik, akkor felfüggeszteti azt a fiókot. Mikor érdemes ezzel szemben egy általános tartalomgyártónak, aki mondjuk fölteszi a munkáját folyamatosan, és azt mások így lelopkodják, úgymond, mikor érdemes inkább ügyvédet keresnie. Tehát konkrétan arra gondolok, hogy sokszor egy-egy márka is viszi egy embernek a képét, anélkül, hogy engedét kért volna a felhasználásra. Esetről esetre kell mérlegelni. Mi a fontos neked? Én például rengeteg tucat képet erengedek. Arra sem veszem a fáradtságot, hogy a háttérben megbeszéljük a problémát, mert nem olyan fontos az a kép vagy az a tartalom nekem. De amint azt venném észre, hogy ezzel már kárt okoz nekem valaki abban a pillanatban fordulnék az ügyvédemhez, akit ajánlani is fogok itt nektek hamarosan. Szóval azt mondtad, hogy ugye lemondunk bizonyos szerzői jogaink bizonyos részéről az Instagramra történő regisztrációk során. Ez tök érdekes, mert nemrég megtörtént az velem, hogy kezdőd hogy az Instagram kiemelte egy képemet a saját Instagram oldalán. És ez előtt is megkerestek, hogy egyáltalán reposztolhatják-e a, a képemet. Szóval ezek szerint reposztolhatták volna engedélykérés nélkül is? Megtehették volna, de az is olvasható a felhasználási feltételekben, nem tudom, mit tartalmazott a kép tárgyat. Engem meg a három vasám természetesen. Vigyáznak arra, hogy természetes személyt mm -hmm. ne posztoljanak, ugyanis ah. benne van, hogy az adatvédelmi beállításaid az összefüggésben szerintem még ez is benne lehet, nem csak a szerzői jog, hogy, hogy azt ma már nem szívesen kockáztatja meg bárki, hogy mi van a kép mögött. Mm -hmm. Nem tudhatod, hogy mi van az adott kép mögött, mire adott engedélyt az a természetes személy, aki szerepel a foton. Lehet, hogy csak arra adott engedélyt, hogy te kited a saját felületedre. Bár ez furcsa lenne, mert nyilvánvaló, hogy mindenki tudja, amint kikerül egy közösségi oldalra, az megosztható. Valószínűleg sohasem lehet onnan letörölni, elég, ha csak egy megosztás van, amire te nem látsz rá, Rökké ott marad. De... Ilyen okot is el tudok képzelni, viszont ez egy, ez egy nagyon tisztességes eljárás, és ezt tapasztalom külföldi cégeknél is. Üm, mindenben támogatnak, felhasználhatod a képeket, de, de olyan precízen meghatározzák a feltételeket, és olyan, olyan precízen kérik az engedélyeket a felhasználásra, hogy, hogy még véletlenül se kövessenek el jogfértést, hogy követendő itthon is, bár itthon nincs olyan nagy hagyománya, azt kell mondanom. És szerinted tarthat attól az átlag, Instagrammer, tartalomgyártó fotós, aki az Instagramon publikál, hogy egyszer csak viszont látja egy nem tudom, Instagramos marketing kampányban mondjuk a fotóit. Tartat. Abszolút. Nem, nem is az, hogy engedélyt adott rá. rá, hogy ez megtörténhet. Igen. Ez nagyon igen. érdekes ez a kérdés, és tök jó, hogy ezt így tisztában, tisztában tettük. De szerintem egyébként ez nem szokott megtörténni. Nem, nem, nem jellemző. Facebooknál eh, látok olyat, meg ti is tapasztaltátok. Például a barátságnapja, aha. amikor kis ja, videók igen, igen, igen. Na, az egy aha, új aha, művet hoznak aha, létre, aha. nem kérnek rá engedélyt, uh -huh. de nem is látja más rajtunk kívül, amíg uh -huh. mi erre engedélyt adunk, uh -huh. hogy azt másik és megtekintesse, úgyhogy nem tudom, Instagramon annyira nem vagyok ott nincsenek egy tapasztalom igen mondod, ott nincs azért. is erre eszköz, mint igen. ez ami igen. a Facebookon ugye megvan akkor ezt összefoglalva szerintem már mindannyian értjük, hogy milyen rész a jogokról ahol... tehát most megint saját készítésű képekről beszélünk. Szerzői jogok összessége a szerzői. A szerzői jogok bele beletartoznak a személyhez fűződő jogok, amelyekről nem mondhatok el, nem tudom átruházni másra, nem idegeníthetően, nem szállát másra, semmilyen úton, módon, az a szerzői. Beszélni fogunk még róla, hogy mi tartozik ebben a jogcsoportban. Vannak a vagyoni jogok. Fel sem lehet sorolni, hogy mennyiféle van, a szerzői jogi törvény is csak példálozó jellegel sorolja fel, és a vagyoni jogok meghatározott módon átadhatók másnak. Amikor én a, az Instagramra regisztrálok, akkor ezekből átadok valamennyit az Instagramnak, de csak az Instagramnak, nem a többi felhasználónak. Szuper, hogy ezt tisztába tettük, tehát minden esetben mivel ti nem az Instagram vagytok, ha valaki másnak a képét szeretnétek felhasználni, akkor engedét kellene tőle kérni, hogy hozzájárul Igen. ehhez. Igen. Oké, okay, szuper! Örülök, hogy ezt sikerült akkor tisztáznunk. Én egyébként, amikor az általam, általunk képviselt márkák nevében reposztolok egy olyan képet, amin mondjuk a termékünk szerepel, akkor három dologra szoktam figyelni. Az egyik az az, hogy engedét kérek előzetesen, hogy láttam, hogy megjelöltél minket a képen, felhasználhatjuk-e mi is ezt a képet a fő tehát mi is ki tudjuk-e posztolni az Instagram feedünkre. Hogyha megkapjuk ezt az engedélyt, akkor még két dologra figyelek, az egyik, hogy a leírásban, tehát a kepsőben, kép képaleírásban leírásban egyértelművé teszem, hogy ez nem a mi képünk, hanem kukacjellel XY készítette az adott képet, harmadrészt pedig beszoktam tegelni magán a képen is a kukacjellel emberek megjelölése, betegelem az illetőt. És szerintem ez nagyon fontos, hogy attól, hogy mondjuk engedélyt kérsz, írd oda a kép aláírásban is, hogy ez az ő képe, ne csak úgy a kép adott sarkában valahova elhelyezed, ahol egyébként senki nem fog majd rákeresni. Szerintem, hogyha ti is szoktatok reposztolni user-generated contentet, tehát felhasználók által a márkátok kapcsán készült, felhasználók által készített képeket, akkor erre figyeltek erre a három dologra érdemes figyelni. Ezzel te egyetértesz? Oké, szuper. Remélem akkor, hogy sikerült segíteni nektek, és rendbe raktuk a fejekben ezeket a kérdéseket, és nem fogtok most már belefutni ilyen ügyekbe, vagy ha belefutok, akkor linkeljétek majd az illetőnek ezt a videót. Ha kérdésetek van, akkor szeretettel várjuk a lent a komment szekcióban, hogyha tetszett ez a mai adás, akkor kérlek osszátok meg a sztoritokon, lájkoljátok be ezt a videót, illetve hát mindenképpen tartsatok velünk, mert nem ez az egyetlen videó, amit Mónikával vár. Benneteket, várunk benneteket a következő adásban. Sziasztok!